У Тернополі поклали квіти до меморіалу жертвам сталінських репресій. Майже 60 тисяч гривень для допомоги ЗСУ зібрали під час благодійної акції. Наші діти потребують соціалізації. Мати дитини з інвалідністю Олена Коваль організувала захід «Весело разом». На Миколунецькому кладовищі у Тернополі поклали квіти до меморіалу жертвам сталінських репресій. Це зробили до Дня пам'яті і примирення. Сьогодні вшановують всіх жертв Другої світової війни, розповів історик Іван Янюк. За його словами, назву цього дня можуть згодом змінити. Законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні подав президент України Володимир Зеленський. Цей документ розглянуть на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради. Росія, особливо Путінська Росія, намагається привласнити собі перемогу над нацизмом. Так, вона ставить це як своєї історичної місії. По суті, визнаючи, напевне, що це можливо чи не єдине, що справді добилася Росія за свою історію. Весь світовий порядок, який ще існує, я ймовірний, що він буде переглядатися, так, але наразі він існує і базується над. На перемозі над нацизмом Україна цілком формально є країною-переможницею, є країною-співзасновницею ООН. І саме виходячи звідси, йде от ідея таке відзначати перемогу над нацизмом, не забуваючи цей подвиг, який здійснив український народ, до речі, в складі різних армій. Документи та фото, у яких йдеться про окупацію Тернопільщини під час Другої світової війни, представили на онлайн-виставці «Ні нацизму, ні расизму» в обласному державному архіві. Про це повідомив керівник установи Федір Полянський. Окупація тривала з 1941 до 1944 року. Захопивши область, нацисти зруйнували 211 культурно-освітніх установ, навчальні заклади, грабували та вивозили майно храмів і місцевих жителів. Після бойових дій в Тернопіль в Тернополі у березні-квітні 1944 року місто було зруйноване на 80 відсотків. Окрім того, понад 5 тисяч чоловіків і більше двох тисяч жінок для примусової праці на заводах вивезли до Німеччини з осені 1941 року. Тернополянка Юлія Костюк каже, її дідусь – один із тих, кого вивезли для примусових робіт. Цього року жінка відвідала місто, в яке вивезли її дідуся. Його вивезли в 42-му році до Німеччини. І він там прибув до 45-го, фактично, до перемоги. От, і спершу він був в якомусь трудовому таборі, а потім вже його е, взяли в місто Хемніц, перевезли, і там він працював на столярній фабриці. Тобто, там він робив будиночки для жертв бомбардувань, ну, і, власне, працював з деревом, і це потім, ну, все його життя він потім також працював з деревом. От, і він пробув там фактично до травня 45-го, вже після того, ну, хто хитріший, той намагався втекти на захід, він повертався додому, він добрався до Львова, і там вже, власне, його і інших його друзів з села, бо, власне, їх з села кілька людей вивезли, і вони так трималися разом, то вже звідти їх взяли одразу в армію. Тобто він навіть не встиг додому з'їздити перед тим». Виставку автомобілів організували на театральному майдані в Тернополі. Військовослужбовець з позивним Найк показує авто, яке привезли з передової. Каже, на ньому виконували бойові завдання у найгарячіших точках. Ми його використовували всюди. Ну, Остання її поїздка була Бахмута ми працювали. І нас накрили мінометним обстрілом. Машина все-таки змогла виїхати ще своїм ходом звітом. Ну, Відповідна вже тормозна система побита, мотор пробитий, і машина не в робочому стані. А так вона була Харківщина, ну, Донбас, Бахмут, все, Вона всі не їздила. Відпрацювала на 100% себе». Відновленню та ремонту авто не підлягає, каже військовослужбовець. Тому використовуватимуть його як музейний експонат. На виставці представили також вісім автомобілів, які передадуть в один з армійських підрозділів, розповідає представник благодійного фонду «Колеса перемоги» Ярослав Колодій. Під час благодійної акції збирали гроші на придбання автомобіля для 2-го стрілецького батальйону імені Тараса Бобанича 67-ї окремої механізованої бригади. Про це розповіла волонтерка Логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Феціца. Для цього влаштували благодійний ярмарок, продавали картини, розформовані гільзи, сумки, одяг, наклейки та сувеніри. Гроші на нове авто для військових дає чотирирічний тернополянин Владислав Боднар. На виставку він прийшов з батьком. Потрібно кожного дня допомагати, кожного дня приділяти цьому увагу. Потрібно допомагати, потрібно допомагати там, щоб хлопці стримували, і кожного участь важлива завжди і кожен день. На придбання авто для військових зібрали майже 60 тисяч гривень, розповіла Христина Феціца. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ігор Федин у Збройних силах України служив за контрактом. Був командиром електротехнічного відділення. Воював з перших днів повномасштабного вторгнення на Київщині, Житомирщині та на Донеччині. Після більш ніж півроку бойових дій повернувся в Тернопіль, і продовжив службу у військовій частині, не повертаючись більше на війну через розхитане здоров'я та її непоправний вплив. 14 років тому дружина Ігоря Федина померла. Чоловік сам виховував двох дітей, каже його побратим Василь Репета. Дружину втратив і треба було дітей піднімати. Навчив молодь, як, як себе навіть і поводити, як необхідно. Не тільки ремонтувати там транспортні засоби, а й як себе поводити між людьми. Рідним бійця вручили грамоту пошани та скорботи. Попрощатися з героєм прийшла тернополянка Олена Коломацька. Він був дуже хорошою людиною, він запам'ятався і залишиться таким-то як сонцем в наших спогадах. Поховали Ігоря Федина на Миколенецькому кладовищі поряд із дружиною Анжелою. У нього залишилося двоє дітей. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Суспільне новини Тернопіль у господарському суді Тернопільської області. Розглядали справу щодо свято Миколаївського собору в Кременці. На початку засідання суд відмовив у клопотанні представнику релігійної громади УПЦ МП щодо самовідводу судді. Надаю 20 квітня адвокат Ілля Серафимов подав клопотання про самовідвід судді Володимира Гевка, якщо він прихильник православної церкви України. Завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене, своєчасне вирішення судом з полі. Серед них є принцип засада рівності перед законом судом. Усі особи, незалежно від їх політичних, релігійних, інших переконань, рівні перед судом. І рівність передбачена незалежно від будь-яких ознак чи обставин. Тобто... Розглянувши значне клопотання на даний момент, суд не вбачає підстави, що є ознаки того, що він повинен заявити собі самовідвід. Але сторони не позбавлені права самостійно подати заяву про відвід судді. Адвокат Ілля Серафимов подав таку заяву. Були запропоновані суду пояснити, чи він є прихильником ПЦУ, чи вважає, що ОПЦ треба ліквідувати і заборонити і чи вважає, що керівдуховенство УПЦ є таємними агентами Кремля. Головочий суддя Гівко Владимир Львович одразу не надав прямі відповіді на важливі питання, оголосивши перерву по справі на 4 дні, хоча самі питання не були складними і не потребували від суддя працювання будь-яких додаткових документів чи інформації. Після перерви суддя не надав вичерпних відповідей, які б свідчили про його об'єктивність, чим викликав ґрунтовні сумніви в його неупередженості. Після двох годин у нарадчій кімнаті суддя Володимир Гевко зачитав ухвалу. «Визнати необґрунтованою заявою відповідача релігійної громади Прафія Святителя Миколая Свято-Миколаївського собору Тернопільської Кремнецької єпархії Української Православної Церкви проведить судді Гевка від розгляду справи номер 921-164-23. Заяву відповідача передати для визначення судді порядку встановлюю частину першої статті 32 Господського процесуального кодексу України. Продовжити строк підготовчого провадження по справі номер 921/164/23 до 15 Відкласти підготовче засідання у справі номер 921/164/23 на 15.05 о 12:00. Згідно з господарським процесуальним кодексом, тепер питання про відвід вирішуватиме суддя, який не входить до складу суду, що розглядає цю справу. Адвокат позивоча, тобто Кременецького історико-архітектурного заповідника Ігор Деревінський і директор заповідника Вадим Микулич коментувати хід справи відмовилися. Адвокат релігійної громади УПЦ Ілля Серафимов сказав, що чекатиме розгляду своєї заяви іншими суддями. Нагадаю, Кременецький історико-архітектурний заповідник просить у суду, щоб релігійна громада у повернула майно Свято Собору в Кременці. За словами директора заповідника Вадима Микулича, договір на безоплатне користування храмом цією громадою завершився 12 лютого. Проте священники Української православної церкви Московського патріархату продовжують служити там. Так розпочався захід для дітей з інвалідністю весело разом». Діти лишили свої відбитки на аркуші паперу. Кожен підписали.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 «Ми Будемо працювати штампами і штемпельними подушечками. Нам потрібно всього на всього руки, натиск річка давай один іванки, один і ми робимо такі відбиток. Два магніти зробив син Оксани Олійник. Владислав жінка каже: йому 9 років. Він сам руками взагалі не працює, і він дуже йому подобається, коли з ним щось роблять. І він, тому йому так сподобалося робити, коли там притискаєш, такі секи, малюєш долоньками також, пальчиковими красками, щось малюєш, він таке все люди. Після цього майстер-класу до дітей завітали аніматори. Організаторка Олена Коваль розповіла про мету заходу.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 На ній представили світлини чотирьох авторів, які фіксували роботу працівників товариства. На одній з фотографій зображена волонтерка обласного товариства Кіра Кучер. «Я не очікувала, тобто ця виставка, це, це фото зі всієї України, але кажу, що ця фотографія буде тут, я дуже втішилася». Фотовиставка «Ми поруч» складається з понад 70 світлин. Спершу її представили в Києві, розповіла співорганізаторка виставки в Тернополі Яна Безкоровайна. Тільки 40 світлин відібрали для нас, що буде цікавіше для Тернополя, для нашої організації. Виставку в Тернополі організували до Міжнародного дня Червоного Христа, який відзначають сьогодні, розповіла голова товариства в Тернопільській області Олександра Бригадир. За її словами, оглянути світлини можна до кінця тижня. На килимі спортсменки з Луцька та Кривого Рогу.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 Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.